असलमेकम दोस्तों कैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताली की रहमत करम से दोस्तों आज मेरे पास Apple MacBook Pro 2017 Core i7 कोर आई सेवन विथ और 512 SSD के साथ हमारे पास एक लैपटॉप आया है हमने यूज़ में परचेज़ किया है न्यू बहुत महंगे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यूज़ में लें यूज़ में भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाते हैं तो मेरे पास लैपटॉप आ चुका है और ये लैपटॉप मैंने कहां से लिया इस्लामाबाद मैक स्टोर अनस भाई हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ में लैपटॉप चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं दोस्तों मेरे बच्चों की शोर की आवाज़ है उसको आपने इग्नोर करना है बच्चे साहब अपने बच्चे होते हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा तो चले जी हम इसको کھولتے ہیں کہ ایکسٹرا کیئر کے ساتھ میں نے منگوایا ہے چارجز اس کے مجھے زیادہ پے کرنے پڑے ہیں لیکن چیز مجھے ٹائم پہ اور صحیح مل گئی ہے چلیں جی ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں جی یہ تھوڑا سا مجھے اس کو کھینچنا پڑے گا جی ادھر سے بھی اور درمیان سے ہم یہ نکال لیتے ہیں جی یہ اس کے اندر مزید پیکنگ ہے جی اس کی یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کا टाइप सी वाला चार्जर औरिजिनल ये आप देख सकते हैं ये देखें जी ये हमारे पास इसका चार्जर है ये क्वालिटी आप एप्पल का चार्जर आप देख सकते हैं माशाला अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर है ये हमारे पास اور یہ ہمارے پاس اس کا کچھ آج چھوٹا سا ننا سا کیوٹ ہمارے پاس ایک ایپل میک بک پرو ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین کور آئی سیون ہمارے پاس آ چکا ہے یہ اس کی کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کتنا ہی زبردست ہے ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کھل چکا ہے اور اس کی بلڈ کوالٹی آپ کے سامنے ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور یہ دیکھیں جی یہ کنڈیشن آپ کے سامنے کے ہیں اور اس کو دوبارہ ذرا اس کا جو پاسورڈ ہے ون ٹو تھری فور پاسورڈ ورڈ کھل گیا جس کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس یہ اس کا آ چکا ہے اس اگر ہم اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں جی یہ سیٹنگ ہے اس کی یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جرنل سیٹنگ میں ہم چلے گئے یہ اباؤٹ میں چلے گئے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس تھوڑا نزدیک کریں میک بک پرو ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین سیونٹین تھرٹین انچ سکرین ہے اور سکسٹین جی بی ریم فائیو ٹویلو ایس ایس ڈی یہ ہمارے پاس ہے اس کی گرافکس ہے پروسیسر ٹو پوائنٹ فائیو گی گارڈس کا یہ پروسیسر ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ لیپ ٹاپ ہے اور مزید اس کی اگر ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن ابھی آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا ابھی ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یہ نکل کے سامنے آتا ہے اگر ہم میں اس کی سکرین کی بات کروں تو یہ ریٹینا ڈسپلے کے اندر آتا ہے اس کی جو ریزولیشن ہے وہ فور کے پلس کے اندر ہے تو اس میں ہمیں ایڈیٹنگ کرنے میں ویڈیو بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہونے والا ماشاء اللہ بہت اچھی کوالٹی کے اندر ہمارے پاس یہ آیا ہوا ہے اور اس کو ہم یوز کریں گے یوز کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں اگر ہمیں اس کے دیکھیں کی پیٹ کی میں بات کروں تو ماشاء اللہ کی پیڈ بہت اچھا ہے اور اس کو میں ذرا یہاں سے ختم کرتا ہوں تو کی پیڈ دیکھیں ماشاء اللہ یوز کرنے میں اچھا لگتا ہے سائڈ پہ اس کے اسپیکرز ہیں اور ادھر میں سائڈ پہ بات کروں یہاں پہ ایک جیک ہے اور ادھر سے دکھاؤں تو میں آپ کو یہاں پہ صرف دو ہی سی پاٹس ہیں اور ہمارے پاس ادھر سے یہاں سے ہمیں اگر ہم نے یوز کرنا ہے تو ہمیں ایکسٹرا ڈاگ لگانی پڑے گی جس کے اندر باقی جو پوڈس ہوتے ہیں پوٹس ہوں گی جس میں سی ٹائی پوٹس ہوں گی یو ایس پوٹس ہوں گی وہ لگائیں گے تب ہمارا اس میں کام بنے گا تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا چیزیں لینی پڑیں گی اور ہمیں ماؤس کی بھی ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لیتے ہیں لیکن ابھی کے لیے ہمارے پاس یہ ہمارا میک بک پرو ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کی اگر ہم کوالٹی کی بات کریں ماشاءاللہ بہت اچھی کوالٹی کے اندر ہے مجھے تو ابھی صحیح نظر آ رہا ہے اس کو ہم پراپر چارج کریں گے اس کی میں تین سے چار دن یوز کروں گا اس کے بعد میں اس کی ویڈیو بناؤں گا اور بیک سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ایپل کا لوگو اور سارے پیسے اسی ایپل لوگو کے ہوتے ہیں جی تو اس کو اگر میں نے اچھی طرح اس کو صاف کرنے ابھی ویسے کنڈیشن تو مجھے بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے یوز میں لیپ ٹاپ پرچیز کرنا ہے اور مجھے کتنے کا ملا مجھے ون ففٹی کے اندر یہ مجھے ملا ہے 150 ففٹی کے آپ مارکیٹ میں آپ کو ون سیونٹی ون سکسٹی میں بھی مل سکتا ہے ون ایٹی میں بھی مل سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بارگیننگ کتنی ہوتی ہے میں نے جہاں سے لیا انس میکس ٹور اسلام آباد بلو ایریا ایف بلاک کے اندر ہے سکرین پر ان کا نمبر بھی چل رہا ہوگا ان کی شاپ کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ ہوگی اگر آپ یوز میں لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے لے سکتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے یا او ایل ایکس سے بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ او ایل کے تھرو لیا ہے تو میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا رہا تو آگے بھی میں اگر اس کو اپ گریڈ کروں گا اس سے بیٹر لیپ ٹاپ ٹو ایم ون چپ کے اندر اگر میں کنورٹ کرتا ہوں اس کو لیتا ہوں تو ان سے میری بات ہوئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زبر پہ جب بھی آپ آئے موسٹ ویلکم ہم اس کو ریپلیس کر لیں گے ابھی آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو ابھی یوز کر لیں تو میں ان کو لینا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اب میں اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر ایڈیٹنگ کروں گا مجھے ایڈیٹنگ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کیونکہ اس کی سکسٹین جی بی ریم ہے اور فائیو ٹویلو ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ کیسی میں پرفارمنس دیتا ہے تو ابھی کے لیے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو بیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان